اخر حاجه حست بيها لما قالوا مشيت ضحكه وجع سنين عمرك في غمضه عيني اتنسيت في صدمه جوا قلبي قبل عقلي مش مصدق انا كنت بشدك عند البر فجاه انا اللي اغرق انا كل ضحكه منك كنت بدعي يا رب تدوم لو كنت بحلم حلم كنت بدعي يا رب مقوم دلوقتي لو هنام اصحى ليه لزوم من انا لو صحتها هبدأ حياتي وقصة من الاول اول ما هشوفها تشقني فجاه القلب صباح متبرجل طبعا هتحط في سر الحرف يزق الحرف واكمل كلمه من جدي زمان حجر الجبل عمره ما يتبدل انا نفسي وبس نفسي ومش هردي ولا حد فيكو مش هشقى واقعد احارب في بس عشان عينيكوا ما انا لو عملت خير كان الشر بلاني بيكو امشوا وخرجو من قلبي مش عاوز حد جنبي لو هموت حرفيا ما تخافوش ده هيبقى زمبي. مش عاوز ولا قلب مش بيحب. والخنجر طعنه من امج هو جسمي تعمل ذب <تصفيق> ان نفسي في عزله واقفل عني كل باب هفضل اشرب في قهوه تريجوبران والاكتئاب احسن ما ورا وهم اسمه الحب وده سراب هكتب لي نفسي قصه اسمها ما تتململحي والكل حد اشوفه واحكيله عن مضمون جرحي سامحتك على القديم يا قولك سامحني انا كنت مؤمن جدا إن هيجي وتمشي لو قلبي مش بيحس مستحي في ما سمعش عن حضن بيد قلبي بيقلب وعد ما اتحققش عن ضحكات ضرت رشات هانت كل ده كان ما, ما كنتش يعني أغرق نوم 16 ساعة وما ومكنتش هشرب قهوة وتحت عيني اسود ببشاعة وعمل طارجت في اليوم بس أربع علب سجاير ما يطلع غل في النيوتين أحسن من نور كان ساير كل كلمة ماشي وحاضر الدنيا ساكت وصابر فجأة بتسود في عينك تتحول جابر خواطر أبدأ أخد مهدأ عيني حمراء حق خفيف أعشق الشتا والوحدة وأكره جداً فصل الصيف دقنيه طويلة وشعرك بروبيت إنسان مهلوس وابدأ أسرح بخيالي وأقنع نفسي إني كويس وارجع وأشوف التانية كل حلمي يقظ عندي باديل كل يوم كنت أتمنى تبقى جنبي انت اللي صارك مالي الفن والإسم بنت قلبي كان نفسي كنتي تدومي في عيني الأحلى باحترامك بس اللي ستايل والخروجات خلت خانك مره لما يحب قبل الشكل يشوف أخلاقك من الغلطة مني فعلاً حبيت غبائي وعشان لازم لازم اتحاسب ايوه فعلا خط غذائي